السلام علیکم ویلکم ٹو بیک شیخ سائنس چینل کینوا ٹیٹوریل ہمارا جاری ہے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ سرٹیفکیٹ اس پہ کیسے بنا سکتے ہیں کسی بھی اگر آپ کوئی اکیڈمی چلا رہے ہیں کوئی کمپنی چلا رہے ہیں یا بھی کوئی چھوٹی سی بھی دکان چلا رہے ہیں یا پھر کوئی بھی آپ ارگنائزیشن چلا رہے ہیں کسی کو آپ نے اچھی کارکردگی پہ سرٹیفکیٹ دینا ہے یا کچھ دینا ہے تو وہ کیسے بنے گا چلیں بڑھتے ہیں پھر کینوا کی طرف اور اوپن से हम जाएंगे जाएंगे ऑप्शन तरफ ओपन करेंगे आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे जी कोई भी आपने एक आपनेट कर लेना है द रोलिंग अवॉर्ड इज गिवेन टू ये किसी का भी नाम आ गया यहाँ कोई भी आप नाम लिखना चाहते हैं तो इसे यहाँ से डिलीट करके नाम लिख सकते हैं आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं यानी कि अपने लोगों को लेना है सर्टिफिकेट अच्छी कार्य करती है या फिर और कोई यानि سرٹیفکیٹ بنانے تو آپ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں محمد یہ آحدے گا جی تو یہاں سے آپ لینگویج چینج کر سکتے ہیں دیکھیں بہت ایزی ہی ایزی ہے یعنی کہ دینے کی مشکل کام نہیں ہے یہ دیکھیں آن. یہ لکھنا چاہتے ہیں یہ آ جائے گا اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیک گراؤنڈ سائڈ کا آپشن ہے کوئی بھی آپ بیک گراؤنڈ سلیکٹ کر سکتے ہیں بے شمار بیک گراؤنڈ آئے گا فی الحال ابھی مجھے یہی اچھا لگ رہا ہے تو میں یہی کروں گا تو یہ جی آپ کا ایک سرٹیفکیٹ بن گیا تو یہاں شیئر پہ کلک کریں گے تو یہ ڈاؤن کے پہ کلک کریں پھر یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں یہ جی آپ کینمروں کو مکمل سیکھ جائیں گے نا تو آپ اس سے ارننگ بھی کر سکتے ہیں آپ فائیور پہ اکاؤنٹ بنائیں اور گرافکس پہ اپنی جو اسکلز ہیں وہ پرووائڈ کریں اور کلائنٹس پروجیکٹس حاصل کریں تاکہ آپ اسے ارننگ بھی کریں تو یہ آپ کے یعنی کہ ارننگ کا بھی ذریعہ ہے تو اس کو ضرور سیکھیں تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا سبسکرائب کیجیے اور پسند کیجیے گا امید ہے میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی تو اجازت دیجئے اللہ حافظ